صفتا صد ایدیت یک عکس یعنی از اصلاح رنگ، اصلاح نور، اصلاح کاد، روتوش و هر معلفه دیگه ای که ادیت یک عکس نیاز داره رو قراره که فقط با کامره را فیلتر کار کنیم و از این اکس به این اکس برسیم. همراهی ما باشید. ارزاد و احترام فرشید یارمامدی هستم و بریم که کار رو شروع کنیم. داخل فضای کامره را فیلتر اکس رو به صورت قبل و بعد داریم و قراره که بررسی کنیم که هر گنوم از پنل ها رو محور ها رو روی چه عددی گذاشتیم که از این عکس به این عکس پرسیم. بریم سراغ پنل بیسیک. تیمپریچر 4500 محور بعدی منفی سر 28. این عکس عکس راه هست. عدد تیمپریچر و عدد تینت عددهاش متفاوت نسبت به عکس های جیپگ. پیشنهاد پیشنهاد میدم که شما تمامی محورها رو جایگذاری کنید و در آخر بیاید عدد تمپرچر و تینس رو نسبت به عکستون جایگذاری کنید عددش رو خب محور بعدی اکسپوژر منفی 7 ده محور بعدی مثبت 10 محور بعدی منفی 28 محور بعدی مثبت 79 وایت مثبت 35 محور بعدی 64 تکسچر منفی 48 محور بعدی 28 و محور بعدی هم 17 وایبرانس 48 و سچوریشن هم 0 خب پنل کرف رو داریم که به این شکل توی قسمت اول چیزی نداره توی قسمت دومش نمودار به این شکل کشیده شده خب دیتیل بر اساس عکسی که داریم اگر عکس بخواد با دوربین یا با گوشی گرفته شده باشه اداتهای دیتیلی که قرار جایگزین کنیم خب طبیعتاً متفاوته از دیتیل صرف نظر میکنیم می‌ریم سراغ کالر میکس از قسمت هیو محور اول منفی 50 محور دوم مثبت 7 یلو منفی سی محور بعدی منفی 13، محور بعدی مثبت 32، محور بعدی مثبت 5 و دوتام محور بعدی هم صفر. قسمت سچوریشن، محور اول مثبت 10، محور دوم مثبت 10، محور سوم منفی 25، صفر، منفی 100، منفی 100 و دوتام محور آخر هم صفر. و قسمت لومینانس هم کاری نشده و از آخر کالیبراشن محور اول 10 و منفی 41 قسمت رودیو مثبت 30، محور بعدی منفی 10، محور بعدی مثبت 80، محور بعدی منفی 60، محور بعدی منفی 50 و محور بعدی منفی 40. این تا اینجا یک کار. اما ما دو قسمت دیگه هم داریم. یک قسمت داریم قسمت ماسک ببخشید هلینگ و یک قسمت داریم قسمت ماسک. اول از قسمت ماسک شروع کنیم و اینجا دو تا لایه، دو تا ماسک هم ساختیم. با این لایه کاری نداریم من اینو فلان دیلیت میزنم جلوی میگم برای چی بوده خب اما ما اینجا یه دونه لایه داریم که این لایه اومده اصلاح نور بک رو برای ما انجام داده یعنی به چه شکل یعنی اگر من اینو خاموش کنم میبینید که نور بک جدا از نور خود سوژه اصلاح شده یعنی تمام عدد ارقامی که داخل کمره را فیلتر جایگذاری کردیم به این عکس می‌رسیم اما بعد از اون ما اومدیم ماسک رو انجام دادیم تا رنگ تا نور بگرران هم نور خود سوژمون بشه چون سوژمون لباس های پوشیده که لباس های با نور تیره است پس می یه مقدار نور بگران رو هم میگیریم که البته دل, دل بخواه می یه مقدار نور بگران رو میگیریم تا هم نور خود سوژه بشه تا اینجای ویدیو اگر از سط تا سببت که ارائه مطلب اگر راضی هستید میتونید کانال و یوتیوب و رو سابسکرایب کنید زنگوله کناششان بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتیم الاندش برای بیاد بریم ادامه کار رو ببینیم خب اعداد ارقامی که برای این ماسک گذاشتیم که جلوتر میگم به چه شکلی میتونیم بسازیم اعداد ارقامی که گذاشیم اینه که اکسپوژر رو, رو روی منفی 2 گذاشتیم 2 دهم ببخشید کنتراست صفر هایلایت منفی صد محور بعدی منفی 39 محور بعدی هم مثبت 32 و محور دیگه ای رو ما اینجا عدد ندادیم این از این و اما این که ماسک چه ساخته میشه من این رو دیلت میزنم به این شکل ساخته میشه می که میرم از قسمت ماسکا و سلکت سابجکت رو میزنم اینجا موضوع عکس رو برای من انتخاب میکنه و بعد از اینکه موضوع عکس رو انتخاب کرد باید موضوع رو برعکس کنم و اینجا الان برای ما موضوع انتخاب شده یعنی خود سوژه انتخاب شده پس بعد انتخابمون رو معکوس کنیم کلیک سنتراست میکنیم و اینورت ماسک رو میزنیم و بعد از اون اعداد هایی که قبلتر گفتم رو جایگذاری میکنیم و در نهایت تز این عکس به این اکس میریسیم که البته اصلاح کادر میتونیم اینجا انجام بدیم هر کادری که مد نظرمون هست رو میتونیم اینجا بدیم یه معلفه ایمون به نام روتوش این معلفه ایمون که داخل این ویدیو به صورت مفصل توضیح دادیم ممنونم از اینکه همراه همراهی ما بودید و همراهی ما باشید